אפשר להרגיש קשה להסביר את נעימה לי רוצה לראות את האור שנכנס מחיוך שנפרס להתעטף בלב החם כשקע חבל ועוד חבל לטיפה ועוד לטיפה והגורל של כולנו הוא רבים כח. עוד זורם בנחל עוד הוא נחלים של אחרים שיזחפו את התחושות לים שקל הלב שאוהב הוא הלב שנותן בלי הצורך לקחת איך אפשר להודות על אותם אנשים מלאכים קטנים תמיד שומרים שלא הכל יד ועוד יד. רוח השכה גדולה, רואים קצת שמש עוד זורם בנחל, עוד הוא התמזג נחלים של אחרים שהסחפו את התחושות לים שקש הוא התמזג נחלים של אחרים שיזכפו את התחושות לים שקט <מח> ובתוך אוקיינוס שמתחת לשמיים ונפרס נמצא השקט שבי ובתוך אוקיינוס שמתחת לשמיים ולפרס נמצא השקט שבי עוד זורם מנחל עוד הוא התמזג נחלים של אחלים שיזכפו את התחושות לים שקל